Vás nachádzame sa pred celkom mocou slovenského v centre mesta. Uh, obce tu vedávajú aj slávnejšie osobnosti. Tentokrát sme tu našli jednu z príjemne teplých atmosférov. Chcem jej čo si skoro každý večer pozerám. Pred Jaro, hlavne chceme dodať, že nebolo to nič osobné ani nič že ja, podľa mňa to je v pohode, a sa dopredu. Ne, sa, Jaro. <laughs> Bolo to iba form, kde si sa pobavil keby niečo, tak píš, alebo, alebo. Každopádne nás oduberajte, chystáme ešte oveľa vi viac čistých aby som to bola tak prečné. Nebu zase také teplé ako toto. <laughs> to určite, <laughs> dúfam, že ne, ale každopádne oduberajte nás, prídu ešte ďalšie kraviny, lebo každopádne ako vždy niečo sa chystá